දේ යුක්තිය කියන්නේ බුද්ධිපස්සති ආබාබාන් බහුකරණාත් යෝගචාන් යුක්තිත්‍රිකලාසාඤ්ඤයති වර්ගං සාද්දෙත්‍යා ජලකර්ෂණ බීජර්තු සංයෝගාත් සත්ස සම්බවව යුක්ති ශ්‍රද්ධාතුන් සංයෝගාත් ගර්භාන් සම්බවස්තත මාන්‍ය මන්තක මන්තාණං සංයෝදාග්නි සම්බවව යුක්ති යුක්තාජස්පාද සම්පත් වියති නිබර්රණි යුක්තිය ගැන ලෝකෙම කතා කරනවා. යුක්තිය පසින් දන කට්ටිය හදනවා. එතකොට මේ යුක්තිය පසින් දෙන කට්ටිය අතර මොකක්ද යුක්තිය කියන්නේ කියලා වියේ යුතු ස්වභාවය. මේ වෛද දර්ශනයේදී යම්කිසි කරුණකීපයක් එක් කරගත්තට පස්සේ ඒ කරුණ නිසා අපිට බුද්ධිය උපදිනවා නම් යම්කිසි භාව පදාර්ථයක් බුද්ධියෙන් අපි දකින්නවා නම් අන්න ඒක තමයි යුක්ති ප්‍රමන ප්‍රමානයි. දෙරණද බෑනේ මේ තීරණ ගන්න අමාරු. එහෙම තීරණයක් ඇත් ඇති ඒලා ඇති බුද්ධිමත්ව. දැන් මේ කියපු දේ ගැන පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. මන්නේ මන්තක මන්තාණං සංයෝධාග්නේ සම්ජව. ඒ කියන්නේ ලීයක්, වියලි ලීයක් අරගෙන බලන්න මේ වියලි ලීයක් මේ වගේ තව ලීයක් එක්ක. ඒ ඒතික. ලි විලේ ලීයක් එක්ක අතුල්ලනවා. මේව අවතුල්ලනවා. මේම කරාම මොකද වෙන්නේ? සංයෝගාග්නේ සංයෝග කරාම අග්නිය සම්බවන්. ගින්දර පැන නගිනවා. ගින්දර පැන නගිනවා. යුක්ති යුක්ත භාවයක්. මොකද වැද්දෝන්ගේ කාලේ, අපේ පුරාණ කාලේ අපි ගින්දර ලබා ගත්තෙ එහෙම. ජලකර්ෂණ බීජාර්තු සංයෝගාත් ශස්ස සම්බවව. ඒක නිසි කාලේ සංයෝග නිසි පසට වැටුනොත් ශස්ස සම්බවව. ගහක් උපදින්නේ මේ තියනේ අපි දැක්කොත් මේ ගහක් මේක බීජ සමගින් ඇවිල්ලා හැදිලා තියෙන දෙයක්. එතකොට අපි බලනවා මේ මලුත් පිපිලා තියෙනවා. දල කරසන සස්ස සම්බවක් ගහක් උපදිනවා. මේක තමයි යුක්තිය. මේක මෙසේ සිදුවිය යුතුය. යුතුය අපි හඳුනන යුක්තිය එතකොට මේක මෙමු උන් නියම බීජය නියම පෝෂණය දීලා, නියම ජලය නියම පරිසරය දීලා, නියම හිරීලිය ඒත් මේ ගහක් හඳුන්නේ නැත්තම් එහෙනම් ඒක අයුක්තියක් අයුක්තිය අන්න ඒකයි අපි දැන් නීතිදිත් ওই යුක්තියයි අයුක්තියයි පසු දරන්න. යුතුදේ වියේ යුතු ස්වභාවය. එසේ නොවීම අයුක්තියක් විදිහට දකිනවා. මේක වෙදකමේදී අපිට ඕන වෙන්නේ කොහොමද? යුක්තියක්තා චතුස්පාදා. යුතු ආකාරයෙන් යුක්ති වශයෙන් ගිය දව පාද හතරක්. අපි දන්නා වෛද්‍ය වෘත්තිකේදී දර්ශනයේදී පාද හතර අපි හඳුන්වන්නේ වෛද්‍යවරයා උපස්ථායකයා රෝගයා අඖෂද. මෙන්න මේ වෛදධවරයා උපස්ථායකයා රෝගයා අවුෂදකින්න මෙන්න මේ හතරහිවත් චතුස්පාදයේ යුක්ති යුක්තාානු භාවේ ගියදුවූ. මොකද වෙන්නේ යුක්ති යුත්තාත් චතුුස්පාදා සම්පත් ්‍යාතිී නිබර්ණණ භ්‍යාදිිය රෝගය ඇරිල න. නිබර්හණ ගැලවිලා යන. අන්න ඒ එක අපි දැනගන්නන. වයිද්‍ය වෘත්තිකේදී යුක්තිය මේ යුක්තිය ගැනම කෙටි එක්කීවට මේ ශ්ලෝකවල මේක ඉතා ලුහු විශ්ලේෂණක් ඔබට කරගන්න පුළුවන් එසේනම් අපි යුක්තිය මේක යukti ප්‍රමාණ වශයෙන් උතරගල දෙනා වේදකමේදී මේක සාමාන්‍ය වයිශේෂික බෞද්ධ ආදී මේක වෙනමම කතනයක් කරෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒක ගොනු කරලා තියෙනවා දර්ශනය තුලදී වෙනම වෙන් කරලා අරගෙන නැහැ ඉතින් මෙන්න මේක තමයි යුක්තිය අපි තියුක්තිගරුකව ශිල්පය උබෙනනගන නියමිතාආකාරය රෝගීන් තෝරාගෙන නියමිතායුරින් මේ කටයුත්ත කරොත් රෝගයාගේ රෝගසාාන්තිය අනිවාරය ශිද්ධ වෙනවාමයි. එසේ නම් නැවතහමයමු ප්‍රමාණය මෙසේ සඳහන් කලින් සරව සුග සිද්දවෙේ.